رباء صادق يا الله بكرة يجي هبوب شمال ويجي مطرنا غرب ويجي شرب ويجي حاجة لا لا لا لها قلاهي إذا قالوا فيها إن شاء الله وبإذن الله وهم على على طريقة المجتمع يعني هنا ما تكون الدعوة عن النوات إذا كان على طريقة يعرفونها يعني هنا من الأهوية تثور والسحاب وأشبه ذلك ولا يجزبها بلغوا بإذن الله وإن شاء الله وبمشيئة الله حبيل. حبيل. لا لا فوق فوق لكن الشيخ إنه يقول أنهم يجزب بهذا لا لا يزبها لا يزبها إلا من رأى إذا من رأى أوه إلا. أوه إلا.